Доброго дня. Поговоримо про міграцію іммігрантів. Питання важливе, особливо зараз. Але і до війни міграція в Україну була важливим чинником і соціально-економічного, і етнонаціонального розвитку. Разом з тим, нинішня міграція різко відрізняється від того, що було раніше. Передовсім тому, що її характер кардинально змінився. Якщо в довоєнні часи основною формою міграційного переміщення українців була трудова міграція, в основному так звана циркулярна міграція, тобто коли люди виїздили на роботу і періодично повертаючись на батьківщину, то сьогодні це вимушена міграція, тобто міграція спровокована воєнними діями, небезпеками, на які наражається цивільне населення. Міграція, яка пов'язана з тим, що е, люди шукають притулку, шукають захисту за кордоном, не з власної волі, а з метою врятувати своє життя і здоров'я. І обсяги такої міграції надзвичайно великі. Е, вар, варто сказати, що е, міграційна, е, взагалі, статистика належить до м, найменш... Е, найменш прав... вірогідної статистики в усіх сферах, але не тому, що е, статистики і спеціалісти не вміють рахувати, тому що явище міграції надзвичайно вмінлива. Е, тобто одні люди прибувають, інші відбувають, міняють країну перебування і так далі. І тому е, в пресі, серед журналістів, е, у посадовці ми можемо зустріти тепер Досить різні цифри, які характеризують сучасну вимушену міграцію з України. А тому важливо знати, звідки ці цифри власне виникають, для того, щоб оцінити наскільки їх варто враховувати. Найбільш вживаним є оцін... Вживаними є оцінки управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які публікуються на сайті організації, спеціальний сайт, який стосується. Спеціальних підрозділів сайту, які стосуються біженців з України, вони постійно оновлюються. Але тут треба розуміти, що ООН не має жодних інших даних, крім даних національних урядів, з якими, звичайно, працюють спеціалісти ООН. Тобто вони можуть якимось чином їх верифікувати, уточнювати, робити свої оцінки, але все-таки в основі лишать офіційні дані. І відповідно до останнього абдей, до останнього оновлення, яке відбулося 6 грудня, за межі України виїхало близько 8 мільйонів українських. А з цієї цифри стосується людей, які перетнули державні кордони і якимось чином були зареєстровані в зарубіжних державах або про яких, про чисельність яких було повідомлення Організації об'єднаних націй. Я е, якраз хотіла підкреслити, що йдеться про дані е, урядів, тому що в цю цифру 8 мільйонів входить також і цифра передана Російською Федерацією, е, яку ні перевірити ніяким чином, визначити джерела її формування ми не можемо. Так само не можуть це зробити міжнародні організації. Вони просто інформують про те, що, за даними Російської Федерації, на територію Російської Федерації прибули 2,8 мільйонів українців. Наскільки це правда, це ми не знаємо. І ця цифра майже 3 мільйони людей входить в цифру 8 мільйонів біженців з України. Інше джерело – це європейські країни, і тут йдеться про більш, звичайно, точні дані. Це дані реєстрації українців, які звернулися за тимчасовим захистом в тих чи інших країнах. Тобто реєстрація – це адміністративний процес і це адміністративні дані, і, звичайно, вони набагато ближчі до істини. А, і за цими даними в країнах Європи – Зареєстровано близько 5 мільйонів українців, які користуються тимчасовим захистом, чи знаходяться в оформленні цього захисту, чи захистом відповідно до національного законодавства, близьким до цього статусу тимчасового захисту. Але і тут також ситуація не така одномірна, хоча, звичайно, ця цифра набагато ближче до реальності. Справа в тому, що дуже багато людей або ще знаходяться в процедурі, або ще не подали ці документи, наприклад, ті, які в'їхали до європейських країн за безвізовою процедурою, мають право 90 днів перебувати без будь-якої реєстрації. Або навпаки, це українці, які повернулися в Україну, хоча залишилися реєстра... зареєстрованими в тій чи іншій зарубіжній державі. Тобто, і тут ми маємо на увазі, що ця цифра не є остаточною чи абсолютно точною. І останнє джерело, яким ми користуємося для оцінки проблеми і оцінки міграційної ситуації нині, це різноманітні соціологічні дослідження. Звичайно, в умовах війни проведення таких досліджень, не просто складне, а часто неможливе, але такі дослідження проводилися різними методами, найбільше і найбільш значуще з них, про яке треба згадати, це дослідження, яке вже 10 раундів, якого вже проведена міжнародна організація з міграції, воно стосується внутрішніх переміщених осіб, не тих, хто виїхав за кордон, а тих, хто вимушені були шукати захисту всередині держави. І е, відбуваються такі дослідження, найчастіше, не так, як в мирний час, тобто е, через анкотування, через інтерв'ю, а за допомогою телефонних дзвінків. І зрозуміло, що така методика е, має дуже багато застережень. Ну, почнемо з того, що не всі мають мобільні телефони, е, що зв'язок, особливо зараз в Україні, інколи переривається і дуже, може бути дуже ненадійним. І нарешті питання так званого додзвону. Скажімо, останній раунд такого обстеження, яке було проведено в жовтні цього року, а за даними Міжнародної організації з міграції, додзвонитися вдалося до приблизно 13% номерів, які були обрані випадково для проведення такого дослідження. Тобто, і тут ми маємо розуміти, що ці дані доволі приблизні, і ми живемо не в умовах точних статистичних даних, але в умовах оцінок більше чи менше вірогідних. Закінчую щодо внутрішніх переміщених осіб, відповідно до даних цих обстежень, які проводяться періодично, Міжнародна організація з міграції, Найбільша кількість внутрішніх переміщених осіб була в середині травня цього року і сягала 8 мільйонів. На сьогоднішній день частина внутрішньопереміщених переміщених осіб змогла повернутися додому, в основному в регіоні півночі країни, які були деокуповані. І на сьогоднішній день в Україні 6,5 мільйонів людей, які змушені були залишити свої домівки і шукати більш безпечного місця для себе і своїх сімей в рамках власної держави. Щодо динаміки переміщень, ну, власне, вже ці дані щодо внутрішньо переміщених осіб, вони демонструють те, що саме на весну цього року припадає найбільша інтенсивність переміщень. Щодо виїзду за кордон, а, вибачте, ще одне джерело, про яке я не сказала, це дані прикордонників, тобто дані про перетин кордону. І тут теж питання, тому що ясно, що Україна не контролює кордон на окупованих територіях, і ми говоримо лише про дані Державної прикордонної служби щодо західного кордону. Так от, щодо даних прикордонників, найбільший, інтенсивний виїзд за кордон, коли кордон перетинало до 120-140 тисяч осіб в напрямку на виїзд з України, це березень-місяць. Потім ці показники стабілізувалися, кордон перетинали в обох напрямках до 70-80 тисяч осіб, причому і на в'їзд, і на виїзд цифри приблизно однакові, а з літа... Спостерігається незначне, але переважання в основному в'їзду над виїздом, і е, ситуація осені цього року, а це особливо після початку цих масових бомбардувань інфраструктури. Деяке збільшення виїзду в деякі дні виїжджали більше, ніж в'їжджали в Україну. Але треба сказати, що загальна інтенсивність руху через кордон поступово знижувалась. І, скажімо, зараз виїзд з України, це приблизно між 20 і 30 тисячами осіб на день. І так само в'їзд в Україну коливається в цих цифрах. В деякі дні трошки більше, деякі трошки менше. Особливо видно інтенсифікацію перетинів кордону на вихідні дні. А Тобто, про що це свідчить? Про це свідчить, передовсім, про те, що йде, так би мовити, човниковий рух через кордон. А, ті, хто в'їжджають, не обов'язково в'їжджають, повертаються в Україну. Вони можуть а, відвідувати Україну, знову ж таки, виїжджають за кордон потім. І так само ті, хто виїжджають з України, повертаються на Україну періодично. А, тобто, цифри... Які говорять про те, от протягом весни і літа про переважання в'їзду над виїздом, вони, на жаль, не можуть бути використані для твердження про те, що українці більше повертаються в Україну на сьогоднішній день. Частина, звичайно, повертається і залишається на території держави, але поширеним достатньо є отакий от от періодичний в'їзд і виїзд. Тобто, така човникова міграція через кордон. Де українців сьогодні найбільше, за даними держав європейських, це, звичайно, Польща, це півтора мільйона зареєстрованих біженців з України чи вимушених мігрантів з України. Це Німеччина це мільйон зареєстрованих. Це чеська республіка, близько півмільйона. Так само досить багато людей, які шукали притулку в Італії, Іспанії, Франції, Великобританії. Десь це по 150-160 міста і 200 тисячами в кожній з цих країн. А що звертає на себе увагу? Те, що маршрути міграції, вимушені, дуже часто співпадають з, міграці... з маршрутами міграції трудової. Опитування, які проводилися серед мігрантів-українців за кордоном, як правило, містили питання, чому люди прибули в ту чи іншу державу, і більшість з тих осіб, які давали відповідь на нього, Твердили, що це тому, що вони мали за кордоном родичів чи знайомих. І зрозуміло, що родичі і знайомі за кордоном – це великою мірою наслідок тієї трудової міграції, яка була достатньо масштабна в Україні і до війни. За найбільш реальними оцінками, за кордоном працювало до трьох мільйонів українців. Українці на кінець 2021 року мали понад 600 тисяч дозволів на проживання в країнах Європейського Союзу, за даними Європейського статистичного агентства. І, звичайно, коли сталася біда і коли люди шукали можливості для виїзду, а Багато з них або їхали до родичів, які виїхали раніше, або до тих людей, які працювали тимчасово, але залишилися в країнах перебування через початок війни. Або це були ті, хто мали практику таких поїздок в минулому, трудових поїздок, працевлаштування за кордоном, і зберігли певні соціальні зв'язки своїми колегами по роботі, сусідами, знайомими, які е, пропонували свою допомогу. І, власне, люди здебільшого, особливо в першій хвилі еміграції за кордон, виїжджали туди, де вони мали певні підстави сподіватися на отримання допомоги. Тому якраз от маршрути трудової еміграції, маршрути еміграції вимушеної, вони великою мірою збігаються. Але різниця між трудовою міграцією характерною раніше і нинішню міграцією, хоча, можливо, і близька за географією, дуже різна за складами і характеристиками. Якщо для трудової міграції була характерна передовсім міграція чоловіків за тими дослідженнями, масштабними опитуваннями, які проводила Державна служба статистики України неодноразово, жінки становили близько 30% мігрантів трудових, і більше, це, звичайно, були чоловічі робочі сили. А то на сьогоднішній день вимушена міграція – це в основному жінки і діти. Скажімо, в Польщі періодично і постійно публікуються дані щодо вікового та статевого складу, українців, які користуються зареєстровані як користувачі тимчасового захисту. Це можна подивитися на сторінці польського уряду, просто по датах, як змінювалася кількість і структура українців в Польщі. І за цими даними, це типово для всієї Європи, близько 45-47% це жінки працездатного віку, така ж, Частка це діти до 18 років, дуже незначна частка чоловіків працездатного віку, і десь близько 7% це особи старше 65 років, тобто особи, які вже вийшли з працездатного віку. Тобто міграція українців в Європі це в основному жінки і діти. І тому це накладає певний Специфіку на їхні перебування там. Ще одна відмінність дуже важлива, на відміну від трудових мігрантів. Вимушені мігранти характеризуються надзвичайно високим рівнем освіти. Особливо в країнах, які традиційно збачали кваліфіковану робочу силу за кордону, наприклад, в Німеччині чи Австрії. Дослідження, які проводились австрійськими дослідниками, показали, що вищу освіту мають 76% е осіб дорослих українців, які перебувають в Австрії. А дані по семи країнах, які обстежувалися Верховним комісаром у справах біженців у липні цього року, показали, що з вищого освіту близько 50% українців, які перебувають в цих країнах. На відміну від трудових мігрантів, рівень освіти яких був нижчий, ніж загальний середній рівень освіти українців, працедлаштованих в Україні, серед вимушених мігрантів цей рівень освіти значно вищий. А з одного боку, це створює можливості для їхньої кращої адаптації за кордоном. Це не означає, що люди, скажімо, вчителі чи медики, зможуть працювати одразу за спеціальністю в країнах перебування. Звичайно ні. Але люди, які мають певний рівень освіти, легше вчаться, легше можуть адаптуватися і навчитися, опанувати і мову, і певні, набути певні професійні навички. Тобто, безумовно, вони мають тут певні переваги. А з іншого боку, це посилює небезпеку втрати інтелектуального потенціалу нашої країни, Безумовно, тому що високий рівень Емігрантів це ознака відпливу мізків, і, звичайно, може мати доволі, доволі неприємні наслідки в майбутньому для розвитку нашої держави. Але про майбутнє, напевно, говорити поки що зарано, оскільки ситуація дуже складна, і, напевно, варто поговорити про становище наших людей там оскільки їхнє повернення зараз і часто неможливе, і небажане. Ми знаємо, що навіть високопосадовці українські не рекомендували українцям, які перебувають нині в Європі, повертатися, оскільки їхнє повернення може лише погіршити гуманітарну ситуацію в країні. Отже, українці за кордоном користуються тимчасовим захистом, це, власне, відомо. Нагадаю лише, що цей статус відрізняється від статусу біженця, відповідно до конвенції Організації Об'єднаних Націй, яка передбачає надання захисту іноземцям на індивідуальній основі. Тим іноземцям, які у себе на Рапицьківщині, наражаються на небезпеку через політичні погляди, релігійну належність, етнічну належність і так далі. Тобто, на підставі індивідуальної загрози чи індивідуальних переслідувань. Тимчасовий захист було запроваджено вперше в 90-ті роки в Європейському Союзі в умовах війни в Єгославії, коли мова йшла про масове і раптове пробуття великої кількості людей, які не були жертвами індивідуальних переслідувань, але страждали від воюнних дій і загальної нестабільності в власних країнах. І е, такий е, захист, ще на меті, Якось впоратися з цим потоком, тому що було зрозуміло, що система внедення захисту, яка передбачає індивідуальний розгляд кожної справи, з таких умов спрацювати не могла. Отже, вперше в 1993 році була запроваджена цей підхід надання тимчасового захисту. Пізніше, в 2001 році, в процесі формування єдиного міграційного законодавства Європейського Союзу, яке якраз, якраз розпочалося, Відповідно до рішення, прийнято урядами ЄС в рамках Амстердамської угоди про функціонування Європейського союзу, була прийнята директива про основні засади і мінімальні стандарти тимчасового захисту. Варто сказати, що це була перша директива, тобто обов'язкове європейське законодавство, яке було прийнято якраз в процесі формування єдиної міграційної політики Європейського союзу. І е, ця директива була активована е, 4 березня 2022 року Радою Європи, якраз е, стосовно е, українських біженців. Е, тобто е, всі громадяни України, також іноземці, е, які постійно проживали в Україні і мали на це законні підстави, е, могли е, отримати в країнах Європейського Союзу тимчасовий захист, який передбачав право на перебування, проживання, право на працевлаштування, на освіту, отримання медичної допомоги та соціального підтримки. І дійсно, європейські країни зробили дуже багато для того, щоб впоратися з цим масовим прибуттям українських біженців. Варто також зазначити, що Відповідно до рішення Європейської Ради, в цій директиві, яка була активована, тобто почала діяти, було виключено одну статтю, за якою відповідальність за облаштування і надання допомоги біженців не за та країна, куди ця біженість прибуває. Навпаки, було дозволено українцям які, як ми знаємо, мають право безвізового в'їзду в ЄС і перебування без будь-якої реєстрації протягом 90 днів на території Європейського Союзу, самим обирати ту країну, де вони б хотіли залишитись, куди б вони хотіли прямувати. І більше того, європейські країни зробили все, щоб організувати логістичні маршрути, безкоштовні перевезення, допомогу в переміщеннях з тим, щоб люди могли дістатися тих місць, де їхні родичі, де їхні знайомі, де вони можливо бували колись. І таким чином в Європейському Союзу вдалося уникнути скупчення біженців в певних країнах. Ну, це в основному була Польща. І зараз в Польщі найбільше українських біженців. А в перші е тижні масове прибуття, то, звичайно, саме на польському кордоні і в, в самій Польщі накопивши величезна кількість людей. Уникнути цієї проблеми, з одного боку, допомогти е прикордонним з Україною державам, а з іншого боку розподілити відповідальність, тягар за е допомоги біженцям з України більше рівномірно, що, власне, така солідарність і субсидіарність є одним із важливих принципів діяльності Європейського Союзу. Отже, я сказала, що українці, в принципі, користуються широким спектром прав на території держав, які надали їм тимчасовий захист. Але я хочу підкреслити, що захист, яким вони користуються, є тимчасовим, за визначенням. Коли він тільки, цей статус тільки розроблявся ще в 90-ті роки, і відповідно і зараз, ми повинні розуміти, що цей статус, який спрямований, який базується на праві людини повернутися на батьківщину, по-перше. По-друге, він є компромісом, як би мовити, між, між міркуваннями гуманітарними і суверенітетом держави і, скажімо, цією не дуже такою позицією щодо імміграції значної частини і моїх європейських країн, і самих громадян. Українців європейські громадяни приймали і приймають надзвичайно гостинно. Але знову ж таки статус, який вони користуються, є тимчасовим. Це означає, що в разі нормалізації ситуації в державі і створення умов для безпечного і сталого повернення, а наші спільногромадяни повинні повернутися на батьківщину це від них очікується, і це є основним, основною метою саме цього статусу, як тимчасового. Відповідно до директиви, яка регулює надання тимчасового статусу, як я вже сказала, яка була активована 4 вересня, тобто все лише через декілька днів після початку російської навали, а статус надається українцям одразу на рік, а з можливістю продовження цього статусу ще на рік кожного разу на 6 місяців і е, максимального продовження за рішенням Європейської ради ще на рік, тобто до 3 років. Е, якщо ми подивимося на те, як діяв цей принцип е, в 90-ті роки щодо біженців з колишньої е, Югославії, е, тоді ще не було загального спільного законодавства Європейського Союзу, і за ці загальні рекомендації, які вироблялися на рівні е, співтовариства, інтерпретувалися різними країнами досить по-різному. Тобто, але е, тим не менш, одні країни після е, того, як були досягнуті е, умови миру, Дейтонське, е, Договір, підписаний в кінці 1995-го року, вони е, запропонували біженцям виїхати на Батьківщину, інше цього не робили. Але в будь-якому разі ми маємо бути готовими, е, що е, така ситуація має виникнути в майбутньому, і е, самим е, біженцям з України в Українській державі треба бути вирішувати, як надалі розвиватимуться події, і що буде з цим величезною кількістю людей, які наразі знаходяться на території зарубіжних держав. На сьогодні дуже серйозна проблема. Це проблема, звичайно, працевлаштування, І не тому, що українці не хочуть працювати, або не мають роботи, а Тому що сам склад е, українських біженців, він доволі специфічний, е, тобто це жінки з дітьми. Е, тим не менш, треба сказати, що от, е, завдяки е, достатній активності, завдяки високому освітньому рівню, завдяки, можливо, і традиціям, і досвіду трудової міграції попередніх років, е, Попри всі песимістичні прогнози, українські біженці досить активно вже включилися в трудовий процес і досить успішно виявилися на ринку праці країн перебування. Так, скажімо, за даними з а було залаштовано вже 430 тисяч українських тіл, які користуються тимчасовим захистом. І якщо ми згадаємо щось, півтора мільйона половина – це е, діти, та, то е, значить, що роботу змогли знайти вже близько двох третин е, біженців працездатного віку. Е, частина жінок має малолітніх дітей і просто не може вийти на ринок праці. Частина ще шукає роботу, але тим не менше цей показ достатньо високий. Високий показник працевтування біженців в, в Чехії, там знайшли роботу понад 100 тисяч е, українців, і це теж достатньо позитивний результат. Е, якщо люди не можуть самі забезпечувати себе в якихось країнах, вони отримують соціальну допомогу е, стабільно, постійно, це Німеччина. Наприклад, в якихось таких можливостей немає. Наприклад, в Хорвації де теж близько 20 тисяч українців-біженців. Таку допомогу держава, яка не є занадто багато, може оплачувати лише одноразово, але там, надається, допомога від міжнародних організацій, від Червоного Христа. В Польщі такої щомісячної допомоги для українців немає, але є. Загальні правила підтримки сімей з дітьми, тобто діти потребують допомогу. Тобто рівень допомоги в різних країнах різний і в будь-який з них місцева влада намагається, що найбільше активізувати українців, якраз допомогти їм з працевлаштуванням, допомогти їм з тим, Шляхом, щоб організувати і надати певні знання і змови країни перебування, і е, привести їх допомогти їм влитися в е, ринок праці країн перебування. Е, ми всі віримо в маємо і абсолютно впевнені у тому, що країна переможе, і для е, її для відбудови. Дуже важливим вкрай необхідним будуть всі наші людські ресурси, трудові, інтелектуальні. Тому для України надзвичайно гостра в майбутньому стоятиме питання повернення наших людей на батьківщину, від чого залежить ця перспектива? Ну, Передовсім звичайно від ситуації в самій країні, від рівня безпеки а також від е, рівня руйнувань. Е, я згадувала опитування Міжнародної організації з міграції щодо внутрішньопереміщених переміщених осіб. Останній раунд – це жовтень цього року, і за даними цього опитування, 45% внутрініх переміщених осіб повідомили про те, що їхнє житло постраждало, а 5% сказали про те, що їхнє житло повністю зруйноване. І, звичайно, не лише безпекова ситуація в країні, тобто, припинення обстрілів, припинення війни, перемог на, на полі бою, але й соціальна і економічна ситуація, житлова, інфраструктурна впливатиме на те, наскільки успішно і наскільки швидко буде відбуватися повернення українців на, на Батьківщин. Це одне питання. Друге, це, звичайно, ситуація в країнах перебування. Я вже підкреслювала те, що статус тимчасовий і що за досвідом 90-х років різні країни поводилися по-різному. Скажімо, в тій ж Німеччині, де перебувала приблизно 350 тисяч біженців з колишньої Єгославії, а протягом місяця їм, після підписання мирних угод їм було запропоновано залишити країну. І 320 тисяч виїхали з Німеччини. Інші залишилися за гуманітарним відкуванням, за різними іншими статусами, але це була доволі незначна частина е, тих біженців, які мали та там, тим там тимчасовим захистом. Інша ситуація, наприклад, була в Австрії, де практично всім біженцям з Югославії було дозволено продовжити своє перебування, і виїжджали лише ті, хто за власним бажанням е, хотіли цього зробити і поверталися на батьківщину. На сьогоднішній день ми маємо розуміти, що ситуація також може бути щодо українських біженців в Європі доволі неоднозначна, оскільки сама директива вона якраз націлює на те, що перебування українців за кордоном є тимчасовим. А разом з тим, ми маємо бути свідомі тому, що європейські країни протягом вже достатньо тривалого часу. Вдавалися до різноманітних заходів залучення мігрантів на ринок праці, оскільки демографічна ситуація в років доволі складна, населення старіє. І для того, щоб функціонувала і розвивалася надалі економіка, соціальна сфера, потрібні додаткові робочі руки за кордоном. Причому не лише кваліфікований чи висококваліфікований персонал, який, в якому, звичайно, найперше зацікавлені країни перебування, але і е, працівники найпростіших професій, наприклад, працівники, працівники чи працівниці, які забезпечують догляд і піклування за старими і хворими, яких в Європі стає все більше і більше силу того, що триває життя зростає, старіння населення відбувається по всіх європейських країнах. І тут ми маємо бути готовими, що Україні у повоєнні часи доведеться конкурувати з європейськими країнами, які, можливо, будуть зацікавлені в тому, щоб залучити рядовся молодих освічених українців для тривалішого або постійного проживання і працевлаштування на своїй території. Особливо це стосується молоді, яка навчається, продовжує навчання в Європі. Уже тепер діє законодавство Європейського Союзу, яке дає право особам, які закінчили, успішно закінчили, отримали свідоцтвищі, дипломи, навчальні заклади європейських країн, залишатися певний час на території держави, як правило, це рік або й більше, для пошуків роботи. Чим, власне, якщо вони таку роботу знаходять, вони доводять, що вони потрібні європейському ринку праці, європейській економіці, і, власне, це є підставою для їх подальшого, постійного чи тривалого проживання в цій, державі, в цій чи іншій державі. Тобто така політика може бути, і, скоріше за все, ми спостерігатимемо певні заходи залучення українців до, до, до тривалішого перебування за кордоном. І третя група питань обставин, яка має враховуватися, звичайно, при нашому. Формування нашого прогнозів щодо подальшого розвитку міграційної ситуації в Україні це індивідуальні можливості, індивідуальні обставини цієї чи іншої особи. Рішення про міграцію, про виїзд, про залишення, особа приймає індивідуально. це питання її вільного вибору і дуже часто. Це залежить від е, особистих причин, е, тобто віку, стану здоров'я, освіти, сімейних обставин і так далі. І е, дуже важливо буде майнових обставин, і дуже важливо для кожної особи це особисте бачення свого, можлив... свого майбутнього, майбутнього своїх дітей. Е, все це не просто. Але державі навіть зараз, навіть в умовах постійних боїв і, перш за звичайно, військових завдань, воєнних завдань, варто думати над цими питаннями і планувати свої на майбутнє певні заходи, певні підходи до того, як нам розв'язувати питання міграції під період. Повернення, я вважаю, це передовсім і основне завдання, яке треба буде вирішити.